Kapsul ini dibawakan khas oleh Sirajam Malaysia... Kornea merupakan radang kepada lapisan mata kita yang paling depan iaitu Itu kornea. Okey, biasa kalau um, tuan-tuan pun boleh tengok kita punya mata yang depan sekali yang jernih itu itu adalah kornea. Okey, dia merupakan salah satu media yang sangat penting yang dia harus jernih supaya kita dapat melihat dengan jelas. Jadi bila kita kata kudis mata, biasanya kita refer kepada keadaan dipanggil kornea ulcer. Jadi, kita punya mata tu uh, dia ada radang biasanya disebabkan infeksi. Okey, atau pun jangkitan kuman. So siapa yang biasa kena jangkitan kuman dekat kornea tu, nombor satu, paling ramai adalah pesakit ataupun uh, masyarakat yang memakai kontak lens, kanta lekap. Okey. Nombor dua, dia boleh disebabkan jangkitan kuman uh, di kalangan pesakit yang imun rendah. Uh, seperti pesakit kencing manis, pesakit yang ada organ transplant ke memang dia punya imun sistem imun rendah Atau pesakit yang ada virus seperti HIV yang dia punya tu Imun sistem dia tak kuat Okey. Tapi biasa yang saya nak highlight kat sini adalah Pesakit yang pakai kantar lekap ni Dia biasanya berpunca daripada mereka yang pakai kontak lens Cara penjagaan dia tak betul ya. Yeah. Penjagaannya seperti kontak uh, lansi simpan di dalam um, tandas jadi tak bersih. Dia punya tu sangat unik. Uh, nombor dua, bila menjaga kontak lens tu, cuci dengan tap water instead of the um, solution yang sepatutnya mereka menggunakan. Dan um, berenang pakai kontak lens. Bila mandi tu, pakai kontak lens mata tu terkena air. Um, itu pun salah satu risk factor yang prone untuk mendapat kudis mata dan uh, of course um, bila nak tu tak kat basuh tangan so jangkitan tu daripada uh, kuman tu terkena kat mata and then uh, jangkit pula dekat kornea okey so penyakit mata kalau kena kornea itu mula-mula macam mana rasa dia okey so first adalah gejalanya adalah rasa sakit nombor dua mata tak nampak yang jelas tu jadi tak nampak dan boleh jadi mata merah lepas tu ada discharge discharge tu macam pay mata macam bernanah mata macam tu. Jadi kalau anda menghadapi simptom-simptom seperti ini, boleh terus jumpa doktor mata dekat klinik uh, mata, kemudian kita boleh assess mata mereka tu ya. Um, dan jangan bila macam ni, uh, elakkan daripada um, ubat, beli ubat titik yang beli di farmasi ke apa. Mata bila sakit, mata bila tak nampak, terus jumpa doktor mata. Sebab uh, koronial ulcer ini, bila kita treat dia cepat, dia punya prognosisnya semakin baik. Um, Ramai pesakit yang tunggu... Ada yang sampai seminggu pun ada dah sakit tu parut nak datang jadi bila macam tu bila parut dia dah kuat um, akan mengganggu penglihatan waktu tu kita dah susah dah nak merawat di mana ada parut di tengah-tengah kita terpaksa melakukan um, pemindahan mata maknanya kita ambil kornea cadaver orang yang dah meninggal tu kita transferlah yang biasa orang pergi pindah mata jenis ulcer kornea tu dia biasanya dia disebabkan oleh um, kuman seperti bakteria, virus dan juga fungus ataupun kulat. Jadi ini biasa kita akan memberi ubat berdasarkan apakah punca daripada jangkitan tu. Kalau bakteria, kita bagi antibiotik. Lah. Kalau viral, kita bagi antivirus dan fungus, kita ada ubat untuk fungus itu. Rawatan koronial ulcer, biasanya kalau dia mengganggu medan penglihatan ataupun ulcer tu besar, kita akan sarankah ke sakit untuk masuk dalam ward sebab uh, dia punya rawatan sangat intensif. Um, selama 24 jam, kita akan bagi ubat titik antibiotik dengan kerap sekali. Jadi, um, However, ada yang kalau um, kecil tak tu, kita tak masukkan dalam wad. Tapi biasanya kalau contact lens uh, retik asa yang besar, kita akan masukkan pesakit tu ke dalam wad. Um, usually kita start dengan medical treatment. Uh, kemudian uh, kita tengok juga apakah faktor yang menyebabkan pesakit ni uh, kena alsa. Misalnya kalau dia ada kecing manis yang tak control, kita akan uh, control dia punya kecing manis. Mm. Dan ultimate, ultimate dia macam saya cakap, if let's say um, alasan tu... Um, Dah faruk dia kuat sangat, tak nampak. Pesakit itu nak melihat, kita akan sarankan untuk buat pemindahan mata. Tapi itu the last stage lah. Bukan not everyone yang kena ulcer akan kena buat pemindahan mata ni. Kapsul tadi dibawakan khas oleh Sirajan Malaysia.